Moi! Tervetuloa Helin helppoihin, eli sarjaan, jossa tehdään jotain tosi yksinkertaisia asioita tietokoneella. Tänään kurkataan, miten LinkedInissä voi kurkata toisen ihmisen profiilia ilman, että siitä omasta profiilista jää erityisen jälkeä sinne. Eli olette varmaan kauhean kiinnostuneita aina siinä, että ketkä käyvät katsomaan teidän profiilia, sehän löytyy täältä täältä View your profile-linkin takaa. Mutta sitten tässä niinku, kun näitä katsoo, niin hämmästyttää, että miksi osa on täällä ihan nimillä ja kuville ja osa on tämmöisenä mystisänä salaperäisenä katsojana. Niin sitten mut kysytään usein, että no, miten mä voin katsoa toisen profiilia salaa. Öö, mä näytän sen kohta, mutta sitä ennen kyllä niinku kehottaisin tarkasti miettimään, että miksi haluaisit katsoa joku profiilia salaa, kun lähtökohtaisesti ihan ihminen tykkää siitä, että hänestä ollaan kiinnostuneita ja joku käy hänen tutustumassa. Että sehän on vaan hyvä juttu, että susta jää jälki. Ja se on jopa niin hyvä juttu, että ajatelkaa jotkut ö, LinkedInin tota, niin, tyypit yrittää valistaan jopa potteja, jotka kävis vierailemassa heidän puolestaan ihmisten profiilissa, niin että ihmiset että heistä ollaan kiinnostuneita. Itselläni ei ole potteja, ei oo maksullista ja mennään ihan perusversiolla. Ihan kuulkaa versio, mutta nyt näytän, että jos nyt on sit joku erityinen syy, että haluat olla niinku tommonen Anonyymi hetken aikaa, niin mistä se tapahtuu. Ylävalikossa oikealla on oma kuva, jossa alla lukee mi, Siitä kun klikkaa, saat tämmöisen valikon. Ja sieltä valitaan Settings and Privacy. Ja täältä Privacy-välilehdeltä kelataan pikkusen alaspäin. Ja täällä on tämmöinen kohta, että Profile Viewing Options. Ja täältä voi valita, että oletko näkyvä vai näkymätön katsoja. Ja täältä Change painiketta painamalla saat vaihtoehdot näkyviin. Mä olen siis täysin omalla nimellä ja naamalla ja itsellä menossa täällä. Mä voisin olla myös mystinen yrityskävijä tai sitten mä voin tämä anonyymin. Mutta huomaa, että jos sä pistät tämän anonyymin päälle, niin sitten sä et myöskään saa itse tietää, että ketkä on käynyt kattoon sun profiilia. Eli jos haluaa saada, on pakko antaa. Mutta näin tää tehdään. Pistä lisää kysymyksiä tulemaan. Hei, helpot auttaa.